السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا بالنسبة لحاجة منتشرة جدا في المجتمع دلوقتي ألا وهي التوظيف التوظيف اليومين دول قائم على شوية ناس ممكن يكون مش في المكان المناسب وممكن يكون في أسباب معينة خليته يطلع المكان ده. النتيجة في الآخر اللي هو ده اللي يهمنا إن بتبقى المنظومة كلها ماشية غلط وده بيؤدي إلى انتشار البطالة ده بيؤدي إلى انتشار الكره بين الناس ده بيؤدي إلى فقدان الأمل ده بيؤدي إلى الزهق من البلد وجلوا إلى أن الناس تطفش من البلد الشباب اللي هم مفروض يكونوا أساس البلد اللي هو بيقوم عليهم المستقبل تعالوا نحاول ناخد الموضوع من الأول خالص المحسوبية طبعاً ده حاجة قديمة بس كانت الشغلانات أبسط شوية يعني كان مثلاً الواحد بيخش جامعة ويخلص الجامعة ويجي حاجة إجبارية غصب عنه غزب عن الدولة بتخليه يتوظف في المكان اللي هو لايق على شهادته. ولو بدانا من ورا شويه هنلاقي ان انت التنسيق مشكله كبيره ومش حاجه كويسه فانت مجبر مجموعك في اعدادي او آه زي ما بيقول المدرس او زي ما بيقول اهلك او زي ما بيقول اصحابك وده حصل معايا ان انا كنت رايح المدرسه اخش علمي لاني يعني بحب الرياضه وبحب العلوم فجه واحد صاحبي صديق قال له لا يا عمو أبويا دخلوا ادبي لحسن علم صعب قوي فبابا كان شايف من وجهه نظره ان هو ان انا مش بتاع مذاكره وقال لا المذاكره دي العلم ده مذاكره هو مش بتاع مذاكره فنحطه في الحاجه بتاعت المذاكره بتاعت لا مذاكره فحصل ان انا دخلت في مكان انا عندي مشكله في الحفظ ما بحفظش خالص فده دخلني مكان او الجزئيه بتاعت الحفظ وانا مش بحفظ خالص. فطبعا الموضوع هو كان اكيد هم على مصلحتي واللي انا بقوله ده كله او اللي هيحصل فينا حتى في المستقبل احنا مش هينفع يعني زي ما بيقولوا القدر او الحذر لا يمنع القدر فمهما خدنا بالنا احنا بس بنعرف اسباب الحاجات عشان لما تحصل بعد كده نحاول ندرسها بس بنتوفق فيها حسب ما احنا يعني نيتنا نيتنا مالها لازم نظبطها على مؤشر بعون الله بفضل الله يعني زويل ما هو مش زويل ولا حاجه هو ربنا عايزه يبقى زويل فبس في اسباب بس الاسباب دي مالهاش لازمه فدايما حاولوا تعلق. تعلقوش نفسكم بالاسباب تعلقوا بالعمل عمل الاسباب كل واحد ومعتقده كل واحد وايمانه بس ده, ده لو فكرتوا فيها شويه هتلاقي الموضوع مريح قوي خلاص يعني انت مثلا مثلا لو اتكلمنا فعلا مثلا ان احنا مسلمين او مؤمنين هتلاقي ان انت بتعمل اللي بتعمله وبيحصل اللي بيحصل وفي الاخر بيحصل لك خير حتى لو انت شايفه شر مع بقى ذكر الايات اللي بتقول كده او الاحاديث اللي بتقول كده انا مش عايز اخش فيها لان حفظي مش قد انا فعلا مش حافظ قوي بس آه بس ده واقع يعني انا قريتها ولقيت الموضوع كده. وان حاجه ثانيه تاكد لكم او تريحكم شويه ان انت مش هينفع تعمل حاجه ربنا مش عايزة يعني انت معاك انت شاطر وبتعرف في, في الرياضيات وفي العلوم وفي كل حاجه وجبت مجموع كبير ودخلت الجامعه وجبت تقدير امتياز مع, مع المراتب ومع كل حاجه وفتحت ابوك عمل لك عياده ولا عندك أنا الدكتور طيب مبدئيا يعني انت ممكن بكل بساطه تبقى دكتور فاشل برضو لان يعني انت كل الموضوع اكاديمي عندك طب العمل اللي يعني انت خدته في البتاع طب انت بتجرب انت دكتور انت بتجرب في ناس طب الجثث اللي انت ضحايا اللي ماتت بسببك دي كلها وده منتشر وده اللي بتكلم فيه فاذا ان انت آه أجبرت على ان انت تبقى علمي او ادبي وبعدين هم حدد بالمناسبة ممكن نتكلم في حاجه في حلقه ثانيه عن الموضوع ده او ممكن نحاول اختصرها شويه او اقول لكم لو جه في بالكم يعني مثال ذكي شويه سريع يفهمكم الموضوع هنعرف ان حته التعليم دي انا ما ان هيك المقصود بيها ان تكون مدرسه معينه حاطط لك منهج معين فده بيحد من التفكير يعني فكره التدريس دي اصلا في العالم كله والمدرسه مكان مقفول عليك كانه طبله حصاله وانت تتعلم اللي أنا يقولوا لك هتقولوا لي لا نتوسع ونخش وقبل النت كان في مكتبه طب المكتبه محطوط فيها اللي هم عايزين الانترنت نفسه انترنت دبليو دبليو محطوط فيها حاجات هم عايزينها برضو مين هم دول انا مش عارف بس اللي عاملين الانترنت فبرضو محدود طيب ف علمي او ادبي بس ما عندكش حاجه ثالثه دخلت الجامعه المجموعه اللي جايبها وهو برضو بيحط لك بس عدد معين في التنسيق كذا كذا إيه اللي عايز يخش طب ضمانهور لا طب صيدله اسيوط القاهره بتخش تخش حاجه ثانيه محاسبه مش عارف يعني أنا مش بحب مش ماليش مش مركز قوي في موضوع الجامعات بس يا جماعه فانت مضطر خلصت بقى جبت تقدير اه جبت تأدير معين بسبب ظروف معينه طب ما انت ممكن تكون ذكي جدا بس جبت تقدير وحش هتعمل ايه؟ تبقى مش دكتور عادي لأن أنت لما تروح عند حد تتمرن عنده تقول له أنا جايب مقبول طب هتقعد تعيد في سنين كتير لغاية ما تجيب اللي أنت ينفع يبقى مقبول بالنسبة للناس مش مقبول تقديرا فهتضيع حياتك بتحاول ترضي الناس حاجة تانية فيها برضه بايظة شوية حتة إن أنا لا أنا عايز واحد خبرة طب أمّا أنتوا كلكم عايزين ناس خبرة أجيب أنا منين الخبرة؟ أو الخبرة اللي أنت عايزه أنت الخبرة منين؟ ولا لازم يكون واحد عايل يعني طلب واحد مش خبره عشان عشان يبقى خبره بعدين في يوم من الايام يلاقيه اتمرن في كل واحد يبقى عنده فلوس يفتح اي مثلا لو يبقى دكتور ولا يفتح مكتب محاسبه ولا يفتح مكتب ترجمه ولا يفتح مكتب صيدليه طيب اللي انا بقوله دوت بيتعمل بطريقه غلط شويه اللي هو احنا عايزين ناس مش خبره الناس بتاخد الناس اللي مش خبره علشان خاطر تستغلها اكتر شويه فنرجع لمرجعنا الاولاني خالص الاساسي اللي هو تقريبا عنوان الحلقه ان التوظيف في مشكله كبيره مسؤولي التوظيف ما ينفع بيبقى ليهم مواصفات معينه ما ينفعش من ضمن المواصفات دي يكون عنده مشاكل نفسيه فاذا كان انت من الشخص المتفرج انت بتقول كل من ضمن الناس بقول كلنا عندنا مشاكل نفسيه او انت بتقول لي يعني, يعني ايه مشاكل نفسيه طب ما هو لازم يتعرف لان اصلا الريكروتر او المسؤول التوظيف لازم يكون عمل له واحد تاني ريكروتر مسؤول توظيف تاني موظفه وحطه في البوزيشن ده يعمل المهام دي في في في يعني في, في, في, في, في المنصب ده يعمل المهام دي بشروط عايز واحد مرتاح خالص كده ما عندوش اي مشاكل ليه لان انا ما ينفعش ابقى انا قاعد هنا مكتب في, في مسؤول التوظيف بيجي لي ناس اعمل لها مقابلات عمليه وانا عارف ان اللي قدامي دوت هياخد مثلا 20 30 40 ألف جنيه وانا شايف نفسي احسن منه لو انا ولد جسمي احسن من جسمه فاحسن ان انا كده بقيت احسن فانا كواليفايد اكتر مؤهل اكتر, أكتر مالك جسمه بالشغلان الراجل ده يعني تعب تصرف عليه برزقه طيب بعيد عن الاسباب يعني لو عايزين تبعدوا عن الاسباب فانت مالك انا بس انا اخد 3000 ايوه طب احنا مالي مش انت مكانك هنا روح يا باشا خد شهاداته، روح خليها ارجع رجع الماضي لورا وصرف عليك قده. روح انت اصرف على نفسك قد ما عليه. خد الشهادات اللي معاك، تعال مكان، محدش يقولك لك لا. فلازم يشيل حته ان هو ايه ده؟ احسن انا احسن منه هو احسن مني، المقارنات دي ما تتحطش. والله اعلم مش بعيد خالص لو جات لك واحده مع الشهادات دي مش هتبقى زي الفل، مش هتزعل طب ليه؟ بالعكس. وبرضه ممكن لو لو لو افتكرت ان يعني احنا في الموضوع ده في حلقه ثانيه ان في غيره بين الرجاله او الاولاد وبعض، ده بيستغربوا لغايه النهارده، يعني اتاكدت منه من 10 سنين تقريبا، على اساس ايه رجل يعني ربنا ما حطلكش فانكشن الغيره اصلا، ما خلقكش فيه ما خلقهوش فيك، فعلى اساس إيه انت جبته منين اصلا؟ انت بتقلد بنت مثلا؟ اختك بتغير من اختك الثانيه ولا من خالتها فانت بقيت زي اختك؟ مش عارف جبته منين؟ مش عارف ازاي تغير؟ ما عندناش اصلا مش موجود. زي ما بيطلع لك ده انه يطلع عشان الست ده انه انت ما ينفعش تغيب فاهم فاما يبقى واحد دلوقتي مسؤول توظيف داخل عليه واحد هيتوظف هو اللي هيبقى أو هو اول عتبه ليه اول خطوه ليه ما ينفعش ان انا اوقفه عندي وامشيه من عندي ويبقى خلاص كده مستقبله راح لان يعني اكيد لغيري كتير يعني نفس الحركه دي ومجرد بس ان هو ياخد مرتب اعلى مني وانا ما بصيتش ان هو هيعمل ايه يعني انت قاعد انا بتعمل كده ازيك يا عمل ايه؟ عرف نفسك قدم نفسك قول اللي عندك وريني سيبيها خش. انت تعبت؟ تعبتش. طب ليه ريكروترز مصر بيتعبوا؟ وكذا حته مش مصر بس وهنود مش لازم مصريين بس. عشان بكل بساطه بيسيب نفسه لغايه اخر الشهر ويبدا يضغط نفسه عشان يعمل التارجت ويبوس رجل ناس ويتحايل على ناس ويلا بسرعه عايزين ناس كتير ويبدا يعين في ناس كتير عارف ان هم هيترفدوا كمان اسبوعين او ما يطلعوا الانترفيو اللي بعده هيلاقيه هي مش هيتقبلوا او ما يخش جوه شويه في الاوبريشن في في الفتره العمليه فعليه هي مش هيكملوا طب ما خدتش شويه في الانترفيو ما خدتش منه اللي عنده عايز تمص كله ليه انا عندي حاجه مش عارف ايوه اسميها فلسفي ولا اسميها ايه بس هي ما, ما قريتهاش بحته بس انا انا حسيتها كده ان انترفيو ممكن يكون اختصار كلمه انترنال فيو نظرة داخلية نظرة داخلية جوه الشخص يعني أنا مش مجرد إن أنا مسك سي في أنت عملت إيه قبل كده يا ابني كنت فين قبل كده عملت إيه كنت كفاءتك قد إيه هناك قعدت فيه قد إيه ما الحاجات ما محسش بصراحة الحاجات دي ندرس عليها شخصية شخص لأن يعني إحنا عايزين الراجل ده عايزين شخصيته هو يشتغل بشخصيته مش هيشتغل بحاجات بعيدة عنه يعني شهاداته والحاجات دي كلها حصلت أه وجودته في المكان اللي كان هو اتقدر كويس ولا متقدرش كويس دي حاجه برده خارجه عن ايده لان ممكن يكون في واحد مدير اعلى منه برده غيران منه انا بنفسي أد... او هو مش بيعرف يشوف كويس فمقدروش كويس نظريته مش كويس معرفش اقدره لاي بطل... سبب بعيد عن الاسباب فما ينفعش ان انا احكم على... على شخص ان هو مش, مش كف مش مؤهل المنصب اللي هو جاي عليه هو ممكن يكون مؤهل عليه كنت حاطط بوست تقريبا من سنه وكام يوم لان انا كنت لسه عامل له ريبوست من كام يوم ان انا وظفت من واحد واحد في في الشركه كان ما عندوش اي حاجه مؤهلات اللي المفروض احنا محتاجينها في في في المنصب في المنصب ده فجاء الشخص ده اشتغلنا عليه شويه بسيطه قوي اتمرن قعد مع الناس الخبره اللي شغالين في نفس المكان بتاعه نفس المنصب بتاعه لقط بسرعه قوي فكان عنده حته واحده بس وحسيتها في الانترفيو ان هو بيتعلم بسرعه وعايز يتعلم لو عندك الاثنين دول او عندك حتى بس عايز تتعلم مش مهم السرعه حسب المكان اللي انت عايزه ينفع يصبر عليك البيزنس نيد الاحتياج العملي محتاج ينفع تخليه ينفع يسمح لك بفتره انك تاخد وقتك تتعلم المهم يكون عندك حته انت عايز ولا لا فالموضوع كله عوازان فانت لو عايز تتعلم هتلاقي نفسك بتتعلم وهتعمل شويه حاجات عشان تتعلم. فالشخص ده لو عيناه هو حاليا احسن واحد في اللي اقدم منه. احسن واحد في الناس اللي علموه. بس عشان عايز يتعلم. ف ف فده مش, مش مش مش مقياس ابدا ان انت تجيب واحد عايزه يبقى سوبر موظف علشان خاطر تقدر توظفه. ولو جالك السوبر موظف ما ينفعش ابدا يكون مقياس انت اللي تخليه يمشي او يكمل او لو عنده عيال يكون انت سبب في قطع لان يعني ما ينفعش طبعا تقطع ارزاء حد مش حاجه اسمها طبعاً قطع ارزاء ما ينفعش انت سبب في قطع ما ينفعش يبقى هو جاي موطن نفسه سالف ال 10 جنيه اللي هيجيب بيها بالمواصلات ولا ال 50 جنيه حسب الفتره زمان ودلوقتي آه وانت تروح يقول له لا لف وارجع تاني لان هو في ناس كتير وحصلت قدامي في مصر وبره مصر ان هو بيبقى جاي مستلف فلوس المروحه اللي للانترفيو ومستني ان شاء الله يتقبل علشان خاطر يقول لهم طب بعد ما دلوقتي ممكن تدوني سلفه اروح بيها وادفع بيها سكن واشوف بيها سكن وبتحصل حتى في, في الخليج في, في كل العالم فهم فانت ما ينفعش ترفضه بكل وساط لان هو اكيد مش يقول لك طب انت رفضتني شكرا، اما تقول له خد فوت علينا بكره ولا هنكلمك وهنرد عليك والكلمتين اللي مش لازمه دول، لانه من حقه كانسان من باب الاحترام اقول له يا باشا انت اتقبلت او انت ما اتقبلتش. عشان يعمل حسابه، عشان ما يبقاش لازم عندك وهو مسمي ده او الشيطان يقول له انت كده متوكل على الله فانزل وامشي هو رايح اسبوعين 10 يكلمكم هنبقى نكلمك 10 اسابيع كمان لا انت لو كنت مقبول كنت اتصلنا بيه. طب هو عاش كل دوت على امل؟ غلطته لا مش غلطته بس هو ما هوش فلوس يروح انترفيو تاني فانت لما تقول انت مش مقبول هيبقى عنده عشمه بتاع ربنا ولا عنده اعتقاده التاني او سعيه التاني هيبدا يعمله هيبدا يشوف فيه يعني هو نازل من عندك هيخش المكتب اللي قدامك الشركه اللي قدامك لو انت الكون سنتر هيخش الكون سنتر اللي قدامك لو انت اي شركه ما اكيد انت مجمع مش هيترجموا بعض في شركه واحدة كده في العالم كل الناس ساكنه وجنبها شركه واحده بس ينفعش ينزل يشوف شوف. يمشي على رجله شويه بدل ما يروح على طول. فنفس اليوم يعني يبقى نفس البدله ونفس الحطه ونفس بدل ما يستلف البدله من واحد تاني يوم تاني او يستلفها نفس الشخص يوم تاني او يأجرها لو ما أجرها او الحاجات دي كلها فخليه يديله فرصه ان هو ينزل من عندك محبط من عندك بس عنده امل ان هو يشوف حاجه تانيه بنفس الشغف لان يعني هو بيمشي من عندك عنده امل فبيروح ايه الامل لما بيرتفع الشغف بيقل. فا فاديله حق ده لان ده حقه وانت كده بتاخد حقه او بتاكل حقه او بتظلمه ان انت تمشيه من عندك هو مش عارف راسه من رجليه. فدي تقريبا شويه حاجات متفرعه ما حددتش موضوع معين وانا مرتجل جدا في الفيديو فممكن لو في غلطات او اي حاجه سامحوني ولكن تعالوا نعمل كده يبقى اللي بيوظف والتلات خطوات او الخطوتين حسب بقى الشركه او الخمس خطوات في بعض الشركات الواحد بيمر عليهم خمسه انترفيوز آه يعني ما ينفعش حد ينكر منافسه خليك يا باشا انت راجل عملي يبقى انت انسان الي انت مش انسان بس فانت وانت راجل بتعامل انسان بتعمل انترفيو انسان فانت مفتاح تكون انسان بس مش انسان الي بمعنى ان انا هاخد هبص في السكيلز بتاعتك وكوالفكيشنز بتاعتك على اساس ان انا انسان الي هاخد هاخد محتاج محتاج محتاج مش هركز بقى انت بتلبس احسن مني شعرك احسن من شعري لونك احسن من لوني عينك احلى من عيني جسمك احنا من جسمك، طب اكيد لا جيم، اكيد ربنا خلقه كده، فسيب له عينه عشان مش موضوعه، سيب له شعره عشان مش موضوعه، لعب جيم اكتر منك فمعلش بنجه اكبر من بنجك عشان خاطر مش موضوعه، يعني هو عشان قصدي خاطر ده مجهود انا اسف. فسيبه، سيبه، جزمته احلى من عادي لو كنت مشيت في المحل اللي هو عدى عليه، ممكن يكون مستلفها اكيد. يعني 65% مستلفها. فالموضوع بسيط. وفي برضه برضه مبدا ما حدش هياخد من يعني لو انت مشيت ده مش هتاخد فلوسه يعني انت موظف مراتك كمان مسؤول توظيف ولا انت حتى اوبريشن ولا انت اي حاجه اعلى منه وتاخد اكتر منه مش اما انت ترفضه هياخد تاخد فلوس يعني هو جاي هياخد 10 وانت مسؤول التوظيف هتاخد ثلاثة والمدير اللي عامل له بتاع الاوبريشن هياخد مثلا بياخد 30 ولا انت هتبقى انت 40 ولا انت هتبقى 13 بتاع التوظيف فتديله الفلوس الشركه هتديله فلوس وهتجيب واحد غيره ما تدورش على واحد قريبك وتروح مديله السؤالين اللي هيعدي بيهم لان هيتقفش في يوم من الايام. بس ف وهو دايما حاولوا تخلوا يعني تخلوا في دماغكم ان ربنا موجود، موجود يعني ايه؟ يعني مش بالطريقه اللي بنقولها دي ده هو ربنا موجود موجود يعني دلوقتي موجود في الفيديو، موجود في كلامي، موجود في لساني، موجود في شعري، موجود في كل حاجه انا بعملها. فلازم تعرف ان هو اي حاجه بعملها هو معانا فيها. فلو انت شايف ان انت هتمشي ده عشان تجيب ابن اللي هيتخرج كمان كام شهر. ولا حتى تجيب خالتك اللي راجع من بره ولا كوفر ورق ده او راجع فما يرجع خليك تعمل انترفيو وتقعد ترفض في ناس لغايه ما يرجع ولا اي حاجه في الدنيا ولا لغايه ما ذاكر السؤالين انت مديهم له فهتجيبه بكره ولا بعده فده مش مش لازم العكس انت لو شفت ده يعني انت شفته يعني راعيته وانت سبت حاجه ثانيه سبت موضوع نخالتك دوت كسرت نفسك دي او قطعتها او فهم ما خليت يعني انت كسبت نفسك في الموضوع ده جهدت نفسك هتلاقي ربنا قرر نخالتك وكازيمه عشان تكرمت ده لان انت ربنا عارف ان انت جواك هنا نفس جيب ابن خالتي بس ده يستحق حرام مش بعيد يكون احسن من ابن خالتي او زيه بس هو جه وشكله كده عايق هتعرف يا سيدي مش عيبه ما تساله انت عايز تشتغل ليه ده من ضمن اسئله الانترفيو عايز تشتغل ليه عايز تشتغل عندنا ليه يا ترى انت جاي عندنا عشان عايز عندنا بالذات كشركه كذا ولا انت جاي عندنا عشان انت عايز اي شغل وخلاص هو يقول لك عايز اي شغل وخلاص ما تقعدش تقول لا انا عايز شغل ولا الشركه ما عرفكش فما تخليوش الناس ت... انتوا اضطريتوا الناس تبقى عارفه يبقى يعني في سكريبت انترفيو أسئلة معينه هتترد عليها بطريقه معينه وانتوا انتوا بتقبلوا تقبلوا ليه؟ يعني انتوا بتضحكوا على نفسكم. يعني هو عليكم فانتوا بتخلوهم يضحكوا عليكم اذا فانتوا بتضحكوا على نفسكم. وبتعدوه طب ما دي ده مش ذكاء. يعني انا خليت الشخص انا عملت الكيان ده انا عملت الكانديدات ال... ال... ده ال... انا اللي صنعته. ب ب ب بعدم ذكاء مش عايز اقول الفظها الفاظ ايجابيه سلبيه خلينا نتجنبها ونقول بعدم ذكائك خليت الناس يبقى عندها كلام معين تقوله لان انت بقى عندك اسئله معينه وانت مش عارف تروح بره تروح تجيب اسئله منين مثلا المريخ تقول له مثلا انت كانسان قليل لي بتعمل ايه مش مش انسان إنت فانت اخرك شويه الاسئله اللي انت بتسالها. طيب آه تقريبا نستخلص ايه في الموضوع ده ان انت لازم يكون في اي انترفيو في الدنيا لازم يكون في اسئله نفسيه المسؤول اي حد بيعمل يعني انترفيو حتى لو يعني مسؤول الريكريوت ريكروتر لازم يبقىش عنده مشاكل نفسيه والاوبريشن ما نجيبش اي حد من الاوبريشن لا لازم يكون الاوبريشن ما عندوش مشاكل نفسيه طب ما هو النهارده ما فيش فننزل اي تيم خلاص او اي ويز سينيور او اي ينزل الاسئله في ايده ويسمعها لا هو مش كده هيبقى واحد من ضمن كل المانجرز اللي عندهم مشاكل نفسيه عادي جدا ومكملوا مانجمنت ينزل ايه اعقلهم مشاكل نفسيه أو يا ريت يكون في واحد مشاكل نفسية، أو إحنا نتأكد زي ما بنلعب في مثلا اثنين ليبرو ما عاملوش في ما بتفرجش على الكورة أوي برضه. فأنا عندي واحد احتياطي. يبقى عندي واحد لما ده يبقى ده موجود. ننزل حد من الأوبريشن، في اثنين مثلا من الأوبريشن ما عندهمش مشاكل نفسية، دول خلاص مؤهلين إن هما يعملوا انترفيوز بتاع الأوبريشن. فأروح منزل اه إكس بتاع اللي ما عندوش مشاكل نفسية ويكون واي غايب ما فيش مشاكل. طب لو اثنين واحد غاب والثاني حصل له حادثة، ولا واحد غاب اذن يبقى اليوم ده مش عامل فيه انترفيو طب يوم ما النهارده يوم الانترفيو مش شايف اسمها يوم انترفيو مفيش حاجه اسمها كده بس كبدائل عايزين حلول ماشي هياخدش الاكونت ده او بتاع الديبارتمنت دي اجيب واحد تاني ما عندوش مشاكل نفسيه اللي يعمل اكلم التاني في بتقاله سلامتك انت كويس طب بقول لك انت ممكن تسال له شخصيه ايه خد اعمل له انترفيو في التليفون خد اعمل له انترفيو في التليفون اسال الاسئله وانت تشوف شكله وانت واقيه وانت بتعمل له تحقيق لو اتوتر ايده ترعشت مش هتشغله لا إطلاقا وراعوا حتى التوتر وراعوا حتة إن هو يتأخر في الأسئلة وراعوا إن ممكن يكون واحد عنده طلاقة لو انت مثلا شركة أو بتوظفوا واحد محتاجين لغته محتاجين لسانه راعوا إن هو ممكن يكون بيتكلم بكل طلاقة مع أصحابه في الشارع باللغة بتاعته اللي هو جاي يتكلم بيها يشتغل بيها وهنا عندكم يجي يعجز كأنه ما اتكلمش اللغة دي عادي جدا التوتر بيعمل أي حاجة في الدنيا أي وكل حاجة فخلينا نبعد موضوع الشخصيات عن الموضوع نبعد شيل نفسنا خالص عشان تبقى انت واحد بروفيشنال بفعلا انت محتاج تكون انسان آلي. عايز بقى تخش عشان تخلي الانسان ده الكانديديت ده المترشح ده او المتقدم ده عايز يكون عندك ليه ولاء للشركه والشركه تمشي سموث جدا ومفيش مشاكل وكل في في هارموني في انسجام جدا في الشركه كله ماشي صح ده بيشوف شغله الامن بيعرف يبقى امن وبيعرف يبقى قوي ما ينفعش يوقف واحد عجوز امن محتاجين المسدس يبقى هو سلاح هو سلاح معاه الكتريك شوك على الاقل ما ينفعش يبقى واحد بقى قوي يعرف يمسك واحد لو واحد اقوى منه يبقى واحد عجوز واحد مثلا الشركه دي حكيت عليه كل ده بقى كل ده فساد يعني كل ده والناس مش شايفه شغلها واللي ديحك عليه في فلوسه دوت الموظف اللي عايز يخش ياخد له سماعه عشان يبيعها ولا ياخد له حاجه عشان ياخد اي حق من الشركه عشان مش عارف ياخد حقه من الشركه طب مش عارف ياخد حقه ليه يا ترى احنا نصابين شركه نصابه ولا الموظف مش شايف شغله بتاع المحاسبه والحاجات دي كلها حسابات في سبب واحد يا سيدي الشركه زي الفل والشخص دوت مجنون سكران واحد مصاحب واحده جوه مراته جوه واحد عايز يخش يكسر الشركه تعمل ايه؟ توقف راجل ما هو اول حاجه هيعملها هيضرب الراجل العجوز. حتى الراجل العجوز العجوز معهوش الكتريك شنطه. ويا تربط درب درب دربته ان هو يستخدمها لو انت موابس واحد واقف ابو قميص وخلاص واقف أمني السلام عليكم بواب ما ينفعش نوقف بواب. بواب, بواب ده اداري عايز يكتب حضور ويكتب رقم البطاقه يا جماعه ف تعالوا كل واحد مكانه بس <تصفيق> كل الناس ترتاح و... وكل واحد يقف في مكانه يكون كفء وكل واحد قدامه شايف ان ده كف انه يخش في الحته ديت ما يحرموش منها ما يحرمش نفسه انه هو يكون مسؤول توظيف ريكروتر شاطر يعرف يريكروت يعرف ي يا... كل حاجه مكانها ده, شخ... ده شخص ده عامل كده يخش في بتاع عامله كده بالظبط ما ينفعش يخش في بتاع عامله كده مش هيخش يخش خش في مكانه يعرف يبقيته صح في مكانه الصح. فا فيلا نعمل كده وشوف الموضوع يبقى ناجح ازاي تفتكرش ان انت يعني لو نجاح الشركه بياثر فيك بعد فتره بس هو هيأثر فيك. او هو دلوقتي بيأثر فيك فعلا بس هيبان عليك انت بعدين. ما تضحكش على نفسك على قد على قد اهميتك في الشركه. ولو احنا بنتكلم انا قلت اهميه دلوقتي والريكروتر لا الريكروتر ده اهم واحد في الشركه. اهم واحد في الشركه. وما يعديش عليه اي بوزيشن في الشركه يعني لو انا عايز واحد يبقى سي اي او انا ممكن هيعدي على ريكروتر اذا فالريكروتر دوت بيعمل شويه حاجات معينه جنرال اعرف شخصيته اذا الريكروتر ده يبقى بمثابة دكتور نفسي لان هو بيدرس الشخصيه سوفت وير سيب لي بقى الهارد وير وسيب لي وسبلي وسيب لي بقى الحاجات الاكسترا اللي هي بقى راته وشيبس سيب لي الحاجات دي بقى انا هاخدها فوق في الاوبريشن عشان هو ده اللي هي اوبريت انا عايز بس شوف لي كده شخصيه ويندوز بتاعه عامل ازاي سيرتيفايد uh, بتاع اوريجنال uh, uh, ولا مش اوريجنال uh, معمول سيرتيفايد ولا مش سيرتيفايد كله تمام البرودكت كي السوفت وير ده حلو اصلي هات لي بقى الهاردوير بقى احنا نشوف محتاج هاردوير ثاني نحط بقى نشق نحط له لامه زياده نحط له مش عارف ايه نكبر له الهارد نعمله ندي له حاجات ثانيه ننزل له على السوفت وير الحلو السليم اللي انت منزله اللي انت قصدي وافقت وثقت عليه عديته و بس طولت عليكم مش عارف ليه لازمة الكلام كله ولا لا بس هو زي ما قلت لكم انا مرتجل جدا في الموضوع حاولت الم كذا نقطه ومش منظم اي حاجه فاكيد طبعا ممكن لو انا فكرت ان انا اعمل حلقه تانية هحاول انظم الافكار شويه واحط حاجه معينه اعملها بس انا مش مش بتاع تصوير ما كنتش عارف كنت حد الموضوع بصراحة ماليش في الاضواء وماليش في الانتشار وحسيت ان الموضوع لو بقى بصوت بس مش هيشد الناس بقى كل في حته التصوير كله بقى يصور وانا مش طالع عشان كله بيصور مثلا الموضوع ده يعني لأن عندي امثله كتير جدا جدا جدا لدرجه معلش لو شويه مثلا كده واحد صاحب في امريكا عنده شركه في امريكا فكرة عاديه بسيطه جدا ظريفه جدا تتعمل في مصر مش دي الفكره ان هو بيدي فكرة بسيطه يعني موظفين عنده يعملوا حاجه اسمها دسباتشينج زي كده تك تك في واحد عميل طلب هنا على الابلكيشن تك طلب أنا أشوف أقرب واحد أروح زقه عليه فالأقرب واحد ده يجي ريكوست زي بتاع أوبر كده يروح هو التاني رايح له عامل له المصلحة بتاعته عامل له السلوس اللي إحنا بنقدمها الولد ده مثلا شاب صغير 25 26 27 أو 30 أي حاجة مش هيك مش ما طلعش ال 30 يعني تقريبا عنده شركة في أمريكا هناك ومصري هو وعلى قده خالص بالمناسبة ما معرفش معاه إعدادي ولا بالعافية لو تعرفوا هنا في الجهل منتشر جدا عادي يعني هاي سكول ده بحس إن هو دكتور اي <أول ما أنا حينجي> نعم اه المنهج هناك بيبقى عارف طب وعارف كذا وعارف كذا وفاهم كذا وفاهم كذا حاجه في الدنيا وعارف قانون وعارف شويه حاجات ثانيه انتوا عارفينها تقريبا ملم اه فهي ثانويه عامه هي عشان تبقى عامه عندك معلومات عامه تخليك تعيش طول عمرك مش محتاج الشهاده فاللي يعني بيروح يخش ياخد شهاده ويتخصص وبتاع ويكبر ويعمل ده ده بيبقى حاجه ثانيه خالص داخل في مود داخل يعني محتاج حاجات ثانيه عايز يعيش عايز يعمل حاجات ثانيه فاضي بيقولوا عليه فضي هناك انك الموضوع بيقدر وبيزنس بيعمل تعمل بيزنس بتنجح البيزنس بيكبر البيزنس في كل اسبوع عندها بيزنس كل الناس شغاله ببيزنس زي ما دلوقتي حاسس ان مصر دي حاجه عجباني فيها متجهه او البيزنس فكل الناس بقت تعمل مشاريع وكلها بتنجح ودي حاجه حلوه في مصر مهما كانت الموضوع هائف او بادجت قليل يخليك تبقى ملياردير عليه بسرعه جدا مش عارف دي حاجه حلوه ولا مش عارف ولا لا بس يعني ماشي على الاقل بعدنا عن حته التوظيف دي وده برضه لمصلحه الريكروترز او المشاركات عامه الموضوع مش في صالحكم اي حد يجي عندكم ياخد 10000 جنيه ولا خمسة ولا ياخد ال10 دي اقسمها حسب مرتبه ياخدها في 3 شهور ياخدها في شهرين ياخدها في شهر ياخدها في اي حاجه بيجي ياخذهم ويروح يجيب بيهم اداه معينه مهما كانت تخليني اني اخدها ممكن يجيب ماكينه قهوه يجيب يجيب اي حاجه يجيب اي حاجه بيعملش فلوس كتير قوي وتقريبا ما فيش اي مشروع في الدنيا لو ح... حسبتها شويه ما فيش مشروع في الدنيا بياخد بي... بيعمل اقل من 1000 جنيه في اليوم لو وقفت لك 10 15 20 7 8 عشان. هتعرف تجيب 1000 جنيه في اليوم فما تخليش اي واحد في الشارع ما عندوش اي مؤهلات يعرف يجيب 30000 وانت واحد موظف عامل وحاصل وصرف عليه وابوه باع بقره ولا باع العربيه ولا باع مش عارف ايه ولا الشقه ولا عمل اي حاجه وتعرف فيه ودخله مدارس مثلا ممكن تكون لغات او مش لغات يعني حاول فاكر ان الشهاده حاجه على اساس الجيل اللي فات كله كان في الشهادات فاكر عشان كده طلع الإمام امام يقول لك بلد بتاعت شهادات صحيح. لا معادة معادة ده حتى انت تروح تتقدم يقول لك شهادتك ايه؟ انت مالك يعني. انا هراعي ربنا في بنتك ولا لا؟ هعملها كويس ولا لا؟ شخصيتي المناسبه معاها ولا لا؟ لو واحد بتاع ابراج ابراج ابراج برج معاه ابراج شوف كل انت واعتقادك انت ودماغك لكن انت مالك شهادة يعني لو انت عايز دكتور مثلا بنتك عيانه فعايز دكتور بنتك عربيه فعايز ميكانيكي بنتك مش عارف عماره عايز تبنيها فعايز مهندس ما لكش تعدت بنتك وإنسانا عايزة إنسان ده كل موضوع وده اللي نمزع عليه في العقد لو في عقد بقى في عقود عشان ما فيش واحد ما عنده كلمة عايزين نبعد شاكل بقى قالي عن شوية عندنا مشاكل نفسية اللي بتعمل فساد بتسبب فساد في, ال... في بين الشخصين والمنظومة والعيلة والاسره والمنطقه ويغاية من الموضوع في العالم في البلد في العالم في المجتمع عملا فتعالوا نعمل كده ربنا يوفقنا نعمل كده انا اقول لكم ان شاء الله حنعملها كده و... واي اي حاجه ممكن تساعدوني فيها يعني انا انا عايز احسن شخصيتي كل الناس عايز تحسن شخصيتها بس ومش هنوصل للكمال بس نحاول نوصل بس هو ربنا عمل لنا الرسل عندهم حاجه شويه ده صابون وده عنده كذا وده عنده كذا وده عنده حكمه وده عنده لغايه عن... ما تقريبا اخي واحد رسول صلى الله عليه وسلم محمد تأفيه شويه كل حاجه وحاول يخلي مش حاول طبعا استغفر العظيم يعني ربنا خلاه لنا انسان قوي ما عندوش اي سوبر باور يعملها ولا كذا ولا ساحر ولا بيعمل ولا بيصحي موتى زي سيدنا عيسى ولا بيعمل سحر زي سيدنا موسى ولا ولا ولا حاجه خالص انسان تيبيكال انسان علشان خاطر ما نعرفش نقول لا يا بس ده رسول فاحنا بنقولها لغايه دلوقتي ده هو انسان عشان كده الآية مش عليها اللي هو لقد لكم في رسول الله أسوة حسنة مش فاكر بعدها بس تقريبا اتبعوه يعني اتبعه يعني. فتعالوا نتبعه ما نقعدش بقى اصل الرسول في أي حاجة بقى في السنة بقى سواك في الصلاة في الصلاة الكتير في قيام الليل بالليل احنا بنستتقله ما اعرفش نستتقله ليه مع إن الحياة دلوقتي ظروفنا أحسن من ظروفه كتير هو ما ما عندوش سقف هو كان مراته بتهبط رجله رجلها يعني وهو بيصلي رجله طايله رجلها وهي نايمه يعني مفيش يعني مثلا ممكن يكون مثلا الأوضة بتاعت كل زوجة من زوجاته مترين مثلا طول 3 متر طول. فا هو يعمل يعني كل ده وهو أصلا مش محتاج يعني ربنا غفر له اللي حصل واللي هيحصل بس هو قال لمراته ما بين زوجاته لا لا أكون عبدا شكورا يعني أشكر ربنا اشكر ربنا بس. ولما الرسول يقعد يستغفر يقول لك بستغفر في اليوم ما أعرفش كام 1000 مرة ولا كام 100 مرة. ومش معندوش حاجه اصلا يستغفر له ما يبقى الاستغفار ليه لازمه، ده لو انت شايف نفسك ملاك يعني. ف فغالبا انت مش ملاك. فتعالى بقى نستغفر اكتر من الرسول. تخيل فهم فدي كل الحكايه تقريبا يا جماعه، تعالوا نظبط شخصياتنا، هتظبط حياتنا اللي هي بلادنا، اللي هي كورتنا الارضيه، اللي هي كل حاجه. و... وسيبوا الحاجات، سيبوا الحاجات تحصل. لان هيحصل هيحصل غصب عنك. اي حاجه تحصل هتحصل هتحصل. لو انت عندك ايمان ان ان في حد خلق الحياه دي كلها لازم تترفقوا بإيمان ان الحاجات اصلا مكتوبه اللي خلق الحاجات دي كاتب اصلا يعني احنا كاننا بنعيد من الاخر. لله مثلا الاعلى مخرج وسيناريست بس هو مخرج وسيناريست واحد او مخرج وسيناريست اهو كتب سيناريو والتاني اخرج نعمل ده يمشي كده ده يرفع ايده زي ما انا بكلمكم دلوقتي دوست على الموبايل ده الموبايل ده كله لونه ازرق وانا ارفع ايدي لفوق دلوقتي اللي رافعها عشان مكتوب ان انا ارفع ايدي. بدون تهويل و يعني مش باكزاجيريت فعلا ايدي دي اترفعت وبتعمل كل ده كل ده بتعمل كل ده عشان هي المفروض ك... مكتوب انها تعمل كده مش عشان انا بديكم مثال اا فاما انا بديكم مثال وبعمل كده دلوقتي ده سبب انها تتحرك علشان ايه الاسباب ربنا عملها عشان يبسط لي الموضوع خدوا اسباب لكن انا هي كده كده, كده تحصل لان احنا لو فينا شويه مفكرين او حتى كلنا بدأنا نفكر ايه ده الحاجات بتحصل ليه ايه ده ايدي بتتحرك ليه أنا أقول باور مخي إدى عقل إشارة إدى بتاع لقوة إيدي وقوة إيدي عاملها الحتة دي فتحركت فالحمد لله إيدي مش متجمدة وأعصاب وعضلات لا لا هو عايزة تتحرك هو كتب الواقع هي أصلا من زمان بس إحنا بنعيد فاهمين؟ فهو سيناريو مكتوب ومخرج إخراج حركة بكل حاجة بقفلة السوست اللي قفلتها دلوقتي فتحتها كل حاجة مكتوبة بس إحنا بنعيد إيه؟ بنعملها تاني عادي فحاولوا ترتاحوا ما تقلقوش على رزقكم أه ما تقلقوش على ال... على رزقك برده <تقلقوش على زقكو> ما على رزقك هيجيلك هيجيلك ما تقلقش على رزقك انك ان, إن انتوا تقطعوا عشان توصلوا لان اللي بيقطع يوصل هو اللي هو اللي بدا اصلا الدجد ده اداله وهيديله وهو يمشي من عندك مش مقبول خاطر مقبول خاطر هيروح يقبر خاطر في حته ثانيه بس انت هتقابله وانت هتقابله كمان شويه كمان كام يوم زي شغل اللي هو الفيديوهات الصيني ولا اللباني اللي بتيجي اللي... اللي... ده اللي هي الكلب بيساعد الناس والكلب بتحس ان هو فهتلاقيه كمان 30 سنه ولا 20 سنه بيخدمك خدمه انت مش متخيلها. هتلاقي جوز اختك، هتلاقي جوز, بنت. هتلاقي جوز بنتك هتلاقي ابنه متجوز بنتك. هتلاقي ابنه ساعد جدتك، هتلاقي انقص حياه اختك مراتك، هتلاقي في حاجه. ليه بقى كده؟ عشان الدنيا صغيره دي اسباب، بس في الاخر هو ربنا بيقصد عشان يعلمك درس. فتعالوا ناخد بالعلامات، تعالوا نحاول نحسن شخصياتنا. تعالوا نساعد بعض على قد تعالوا مش نمد بره يعني نمد بره لان طبعا الدين برده قال لك خي... الاقربون اولى بالمعروف، لكن قصدي يعني ايه؟ يعني نساعد الغريب ما ان هو لا انا انا اللي تبعي القريب اولى عشان هو قريب وانا هنا. انت مش شايفه سبب خالص بصراحه. القريب مش اولى، القريب اولى لو انت عندك اثنين فتحط القريب الاول وتحط الثاني كمان. لكن لو شايف اللي بره اكفأ اكثر كفئا من هو نخش في البوزيشن ده ويعمل الشغل احسن من قريبك لا دخله لا ما اصل قريبي عايز بس شويه شغل لا يبقى باشا خليه يعمل شويه يشتغل شويه الشغل ويجي خليه احسن من ده ويجي لان انت شغلك انك تجيب احسن واحد للمكان ده فحته الكرامه بتاعتك اللي ربنا اللي عملها لك اصلا ان يعني لو كان قريبك ده مش هتحطه؟ لا كنت تحطه صح؟ كنت مش هتسقف لنفسك تقول اه انا جبت واحد احسن واحد قريبي اصل قريبي احسن منه يعني لو كان حته الجوده قريبك اجود منه مش كنت هتفرحان من نفسك اه ده انا قريبي احسن منه لو قريبك احسن منه حط فستيب بقى حته قريبي دي ما نحسش ان هو دي كواليفيكيشن يعني ما يجيش في الجوب ديسكريبشن انت طالبه مطلوب واحد <وضحك> <وضحك> <وضحك> بيتكلم طلاقه اللغه دي واللغه دي واللغه دي وعنده كذا وبيجيد وبي... بي... الكذا وبيعرف يستق... وقريبي هو كاتب لك في القريبة مش كاتب قريبة خلاص يا ملوش دعوه بالقريب استوب مش, طو... أه مش بعرف اعمل كلوزنج فانا هقفل الفيديو ولو عرفت عندكم اسئله اقدر ارد عليها اقدر ارد عليها ممكن غالبا يعني ممكن ما أردش عليها بس ممكن ارد عليها ان شاء الله بس ارد عليها ان شاء الله و وساعدوني تعالوا نساعد بعض نحط افكار تك تك تك تك كده كلها في الـ في الكومنتس ولا حاجه وحسنوا شخصيتي حسنوا الفيديو حسنوا اي حاجه تعرفوا تحسنوا فيها ونقعد نحسن في بعض ونبقى عندنا ده اسمه التفتح بالمناسبه عشان ما اعرفش مش أنا ممكن اموت قبل اعمل حلقه ثانيه فيها التفتح، التفتح هو قبول الاخرين مهما كانوا عاملين ازاي بس مش معنى كده ان انا اقلدهم. ده مثلا التعريف ماشي؟ ده كذا ده كذا ده كذا اه اقبلهم بس مش هعمل زيهم لان انا تربيتي غير تربيتهم او ديني غير دينهم او تعليمي غير تعليمي او اي حاجه. فبس بس احاول انا لو انا شايف ان انا نفسي اصح احاول اجيبه للي انا لل... لل... فيه عشان انا صح. اللي هو صح اروح انا معاه. طبعاً اعرف الصح والغلط منين؟ إيه؟ اشوف بقى ايه ديني قال لي ايه واعمله. هو, هو موضوع دين، الدين مش عشان تدين على قد ما هو دين عشان ده الانجاز، اي قانون تاني دستور تاني تربيه تانيه فيها فيها فيها شخصيات، فيها انسانيه. تعالوا نشوف الرب قال لي ايه؟ ونمشي عليه، اللي خلق الكون كله، بدل ما امشي على مش على قانون بابا واخرج من عند بابا اخش على قانون مديري او مدرسي، اطلع اكبر شويه قانون دكتوري في الجامعه. خش القانون مديري في الشغل خش في ايه يا جماعه كل دي قوانين وكلهم عكس بعض طب انا عشان ارضي كل دول هرضي ازاي في ايه بتقول كده برضو لو عايز ترضي الناس كلها مش هترضي ربنا في اراضيات ربنا يريد الناس كلها طب تيجي نرضي ربنا والقانون ربنا اللي عامل اللي هو معاك في الشغل وفي الحمام وفي كل حته فعلا تعال نعملوها تلاقي نفسك كل الناس مبسوطه واللي مش مبسوط تبقى هو عنده المشكله بقى خلاص فا يلا بينا يا جماعه السلام عليكم شكرا لوقتكم جدا اسف للاطاله مش اسف على حاجه كنت عايز اقول لكم كل حاجه وعايز اقول لكم اكتر لو عندي اكتر فتعالوا نعمل كده مع بعض عايزين تردوا فيديو تاني احاول اتفرج عليه عايزين تردوا كلام احلى حاجه في الدنيا يمكن ده الفيديو الوحيد اللي هعمله اموت بقى دلوقتي ما موتش اكسل انشغل فهو كل بساطه ايه تعالوا نحاول نخلي الموضوع قدرية، لو لقيت فكره تانيه من هنا لغايه ما يجيلي فكره تانيه اتكلم فيها ان انا في الفيديو لان انا مش بحب فعلا الاضواء هحاول اعملها أو أنتوا لو عدوك استعداد بقى تسمع أوديو يبقى كده أنا هرتاح أكتر وأحاول أتكلم لأن ساعات بكتب بكتب معرفش ليه دايماً مش هتتحسن أوي يعني. أو القراية فيها كسل شوية أنت ممكن تسمع ده وأنت ماشي في الطريق فالمقصود الفيديو إن أنا بس الناس تدوس على الفيديو مش أكتر لكن غير كده أنت شفتني أهو خش حط سماعتك وأنت ماشي في الطريق اسمع وخلاص شكراً مع السلامة مع السلامة شكراً